Därför ser vi också de förslag som nu kommer från förvaltningarna när det gäller att klara av de tuffa sparbeting som är inför innevarande år så vill ju de gå ifrån heltidsinförandet. Det är i alla fall ett av många förslag och gå tillbaka till, till deltidsorganisation just för att kunna bemanna efter behov och det är ju en ganska rimlig slutsats, annars måste man ju avskeda personal på löpande band för att ta råd med den här organisationen. Det har ju lett till sämre arbetsmiljö, åtminstone skulle man kunna vädja till er att ni att ni tar en paus i den nästa fasen som ska inledas nu.